في رواية قبر الحساء للكاتب الدكتور سيدي محمد سالم الشرقاوي تقديم كثير من دارسي الرواية ومحلليها يعتبرون العتبات النصية الخارجية قفلها لذلك وجب الالتفات إلى هذه العتبات التي يمكن اختزالها في الغلاف والعنوان. وإذا كان لون البياض، اللون البياض، إذا كان لون البياض طاغيا على أرضية الغلاف، فإن اللون الذهبي شبيه بلون رمال الصحراء، حيث شكل الصحن الطافح بمواد سوداء هيمنت عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإذا استثنينا اللون الأسود الذي كتب به اسم الكاتب فإن عنوان الرواية قد كتب باللون الذهبي كذلك. ننتقل إلى العنوان بلاغة تركيب العنوان ودلالته. يتكون العنوان من عنوان من شقين الاول رئيس قدر الحساء والثاني فرع تابع روايه قدر الحساء ما هو روايه من ثلاثه السيرة والاخلاص وعليه فتركيبيا لكي نصل من التركيب الى البلاغه الى الدلاله فتركيبيا فالقدر مبتدا وهو مضاف والحساء مضاف اليه هناك أنا بحثت في في الإنترنت ووجدت بعض الإخوان عرضوه على أنه خبر، هو جائز كذلك حينما نقول هذا قدر الحساء، قلت هذا خبر ولكن علاش نمشي نحن للتأويل؟ وعندنا العنوان واضح قدر الحساء ما هو؟ رواية من ثنائية السيرة والإخلاص، إذا قدر المبتدأ هو مضاف مضاف إليه. وروايه من خبر من جر ومجرور ومضاف مضاف اليه هو حرف حطف والاخلاص اللي هي السيره المعطوفه. والجمله الاسميه بين المنتدى والخبر لا محل لها من الاعراب لانها جمله ابتدائيه وطبيعه الجملة الابتدائيه التي لا محل لها من الاعراب هي جمل ثابته. غير متحول عن ما نقول تابيتها لا أقصد بأنها غير منفية لا غير متحول لأن ما نقول جملة لها محل اعرابي فتحول إلى مظهر كالأخصها وتقول إن الجملة كان لكل نوحنا لكن أستاذ مفلح سيدي مصطفى أجدع إذن هذه الجملة لا يمكن تحويلها قدر الحسائي رواية من ثبناية السيرة والإخلاص لا يمكن أن نحولها لكي يكون لها موقع من الإعراب كجملة علاش؟ نقول الدلالة وإذا كان انتماء العنوان الرئيس إلى المطبخ قدر الحسن قدر الحداد السلطان فإن دلالته البلاغية قد تكون كناية عن الكرم في السياق تكون كنايه عن الكرم في السياق كما قد تكون شرابة الالتهاب تنتظر لحظه الاشتعال جراء النار مستعده تحت القدر في سياق ثان الا ان العنوان الفرعي الذي يخبرنا بجنس الروايه صراحه روايه من ثنائيه السيره والاخلاص يخبرنا بجنس الروايه صراحه يحيلنا ثانيه على ان هذه الرواية تنتمي إلى جنس السيرة وسيرة الإخلاص، هادشي غادي نوصلوا فعطف السيرة على سيرة الإخلاص يضمنان قيد التناظر، لأن عندنا رواية من ثنائية السيرة كجنس أدبي، عن جنب كجنس أدبي، والإخلاص، الإخلاص ليس جنسا أدبيا، يعني. إذن لكي يكون العطف يجب كما قال كما ذهب الى ذلك فان دايك وذهب الى ذلك تشومسكي في نموذجه 1957 يجب ان يكون هناك قيد التناظر هذا قيد التناظر لما كنشوفوا على ان السيره والاخلاص فالسيره مع الاخلاص ليس هناك قيد التناظر اذا كنبحثوا عليه على مستوى قراءه ثانيه والمتمثله اساسا في رواية من ثنائية السيرة وسيرة الإخلاص على اعتبار أن السيرة الأولى معرفة والإخلاص إذا يجب علينا أن نأتي بسيرة أخرى داخل الرواية سنجدها سنبحث عنها وسنقتنع بهذا بهذه التخريجة بهذا التأويل إذا حذف السيرة الثانية المعطوفة جاء بلغيا لذكر الصفات الموصوف صفة الموصوف لما قال الإخلاص فهو صفة والسيرة هي جنس جون، إذا في غير ولذلك سنميل إلى قراءة أخرى، لماذا؟ لأن ذكر الصفة بدل الموصوف، الموصوف ما هو؟ هو السيرة، السيرة الإخلاص، عندنا الأولى السيرة معرفة بألف وعندنا الإخلاص، إذن أن السيرة وسيلة الإخلاص. فماذا وقع بالنسبه للكاتب؟ انه حدث الموصوف وحطه على الصفه اللي هي الاخلاص. وهذا عندنا حتى في الشعر العربي القديم موجود مثال على ذلك مثلا لما امرؤ القيس يقول في قصيدته بك من ذكر حبيبي ومنزل بسقتي بين الداخل فحول الى ان يقول وقد اغتدي وطير في منكناتها بمنجردي قيد الاوابد هيكل اذن ولم يذكر الفرس فقيه فبالمنجلج المجرد هو الفرس ذو الشعر القصير وقيد العوابد كنايه على السرعه وهيكل دلالة على الحجم إذن امرؤ القيس نفسه حدث الموصوف وابقى على الصفه في هذا البيت ان قراءتنا للنص الروائي تمنحنا الثقة. في الجملة الإسمية التي لا محل لها من الإعراب أي إنها جملة ثابتة غير متحولة وهذا ينسجم مع الخطاب للرواية ومقيمي بئر السبع، الجملة التركيبية لأنها غير متحولة فهي دلالة على أولئك الذين يسكنون في بئر السبع حتى لما نضب الماء لم يتحولوا ولم يتغيروا فالبناء التركيبي في البناء الجمله هو انعكاس مراه لسكان هذه المنطقه الذين ظلوا مخلصين للمكان بنيه الروايه تتكون الروايه من استهلال ناشط وفهرسه، وبينهما ثلاثة عناوين كبرى ينضوي تحت كل عنوان، ثلاثة عناوين صغرى كالآتي: حكاية الأصل الأول يمكن اعتباره مثلا في المسرح نعتبره هو الفاصل أو الباب، وفي الـ في البحوث الأكاديمية يمكن اعتباره كذلك بابا كبيرا تحته تنضوي تحته تنضوي ثلاثة عناوين صغرى. حكايه الاصل تسمى ترانيم الصحراء قيد الحساء عوده احمد العنوان الكبير الثاني حكايه الوصل العنوان الثالث الصغرى الرقص على الحبال اصوات حكمه زي السحر العنوان الثالث والأخير الكبير حكايه الفصل العنوان الصغرى نارت بابا حذاء بكعبين عال إن العيش تحت الظلال، إن المتحمل لهذا التصميم سيدرك توا أن الكاتب، أن الكاتبة ان الكاتبة متاثر بالبحث العلمي الذي يركن للرؤية الدقيقة التي تتسم بها البحوث الأكاديمية من أجل الدقة والتسلسل المنطقي في التصور. كما أن المسميات كما أن المسميات الكبرى الفصل والوصل يكشف لنا اطلاع الكاتب بالبلاغة العربية في شقها في شقها المتمثل في درس الفصل والوصل كذلك وهناك من يسمي البلاغة بالخطابة وهناك من يسمي البلاغة حينما تقول له ما هي البلاغة يقول لك هي الفصل والوصل إذا هذا يدل من خلال هذه العناوين أن صاحبنا له رؤية ثاقبة في البلاغة وسوف نبين ذلك فيما ياتي. المتن الحكاية للرواية لكي نتحدث عن شيء نعرفه. باش ما نبقاش أنا في ود وأنتم في ود. نقربوا الهو بيننا. لأنني أعرف أنكم تقرأوا الرواية ولكنني سأترك لكم بعض فراغات من أجل متعة والاستئناس بالرواية في حينما تقرأونها. تدور الروايه حول موضوع كبير ما وكان القيم عليه منذ زمن بعيد عائله ال سواد نعم سواد ال التي تتكون من الشخصيات اب منصور قبطان الذي يشتغل في الحاميه العسكريه زوجته ام الخير ابناؤه تتابع ابنه الملك الشراب صفيه استاذ عبد الاله صفيه سيد احمد هو واسطه العقل ميمونه ومحمد علي وهو اخر عن كما يقول كما تقول الروايه وتعيش امره ربيعه بن زوجة الشراب الشرج مبنكه مسعود سائق منصور وزوجه سائق مسعود سائق منصور وزوجته ام منصور صغيرة وفي المجلس المحلي لان البيئر الساس او بئر السبع فيه مجلس محلي يوجد فيه الخليفة عمر الصافي بمعية مساعديه الجبلي وسائقه التيجاني وأعوانه الإداريين. كما يوجد الفقيه وحسين والطبيب الشاب ريفارا إلى جانب لجنة الخبراء الأجانب التي تبحث عن كيفية إعادة المياه للبئر يرأسها مسيروبا. إلى جانب السكان سكان والجنان كل هؤلاء يسكنون بلدة بئر لما شف البيع وما البيع آه انفصل عن أصهاره البغيفري من هو زوج صفية معين ش